Добрий-добрий-добрий день. Вирішила вийти до вас в прямий ефір. Бачу, що я вже в прямому ефірі. І проговорити декілька хвилин, такий собі зробити, знаєте, експрес-монолог по темі, важливій темі, що відбувається з жовтним місяцем. І... Чому він саме такий? Хоча вже по цій темі виступаю не вперше і більше того, навіть по, по цій причині маю клопіт в вигляді заблокованих після хакерських атак своїх персональних сторінок, акаунтів в Фейсбуці і Інстаграм. До речі, до сих пір не маю відповідей від компанії Meta про цей інцидент, і дуже сподіваюся, що. Вирішиться цей конфлікт полюбовно, і я повернусь, повернусь в своє таке спокійне русло для трансляції і далі різних видів інформації, як вчителі, цілитель, провідник. Але сьогодні дуже хочу поділитися з вами певними певними інформаційними таки посланнями. Називаю їх експрес, так, експрес монолог дуже сподіваюся, що я зараз у вас є на зв'язку, але хочу переконатися, що це так, і... і все ж таки ефір йде, ефір йде, так, ефір йде, це чудово, переконалася, тож, Вчора виступала точно з такою самою темою в закритому клубі, алмазному, алмазному клубі проекту «Життя як чудо», Життя як чудо» Маріна Хмеловська Олексія Просікіна. І бачу, що настільки багато питань у людей до часу, так, до цього такого періоду часового, що по дан, даній темі треба і треба знову-знову знову говорити, бо знаходячись в фазі розпачу і вже такої накопиченої втоми, багато людей починають скочуватися в віру, в все підряд, доходити до такого статусу, чіплятися за якісь, за якісь аналітики, прогнози, зовнішні перспективи, зовнішні обіцянки і всякі різні такі зовнішні певні, буйки чи, чи то якісь різні надії, і насправді втрачається головне, головне фокус уваги за тим, щоб працювати на, на, на фронті внутрішньому. Місяць жовтень дуже-дуже-дуже важливий місяць і для цього року, і в цілому в контексті глобальних подій і в контексті того, що жовтень є завершальним місцем старого циклу, і в листопаді, по суті, до нас вже завітають енергії Нового року, тому що відбувається таке перенахльост, зміна циклів саме в листопаді. Тому, любі друзі, перше, що важливо знати про жовтень? Це місяць завершень. Це місяць, який ми називаємо або могильник, або архівація. І ось це або-або – це про наші з вами дії, це про наші з вами рішення. Ви приймаєте, ми приймаємо, ми і тільки ми приймаємо рішення архівувати певні свої програми, процеси, відпусканням займатися, прощенням або навпаки звільненням себе через таку саморефлексію, самоочищення свого, своєї підсвідомості, свого серця від тих боргових ілюзій, якими ми страждаємо, тобто ми себе відчуваємо в чомусь винними. Тому в цьому місяці, як ніколи, дуже важливо практикувати, практикувати, практикувати і практикувати. 25 жовтня – це день затемнення, Затемнення — це завжди період, який дає нам таку потужну зустріч з нашими тіньовими частинами, так ми з ними ніби як очі в очі зустрічаємося зі своїми тінями, зі своїми темними сторонами своєї суті. Тобто це, як, знаєте, період зустрічі в самій, в самій найтемнішій ночі своєї найстрашнішої реальності, коли ти те чого найбільше боїшся ти по-любому з, з цим зустрінешся ось такий місяць жовтень і я дуже вас спонукаю запрошую і раджу іти в цей процес полюбовно іти в, в цей процес через практику іти в цей процес через власне рішення і ви ну не вибір навіть а рішення тому що якщо нас колихає коливає і ми віримо і діємо через вибір і не приймаємо рішення, а зависаємо, то процес еволюції все одно станеться, але буде він через біль, через певну форму такого вимушеного, вимушеного революційного способу, але теж архівації. І Чим більша кількість людей вибирає шлях рішення і е, полюбовної роботи над своїми завершеннями, за всіма різними завершеннями, тим це краще для персонального шляху і для колективного сценарію, який відбувається зараз на землі. І, звичайно, що от я буду в даному випадку казати, як є та кількість могильників, в буквальному сенсі, яка зараз формується, в тому числі в, в аспекті і процесу війни, що відбувається в Україні. Я знаходжусь в Україні і транслюю вам це відео з кордонів України, і я не пересікала кордони України за, за період війни. Весь час знаходжусь в межах і добре-добре відчуваю, що відбувається на, на всіх рівнях своїх е, тіл: енергоінформаційних, фізичних, кармічних, родових і так далі. Тому е, я в реальності, я не в ілюзії і не, не розказую вам якихось речей які, знаєте, просто теорія, яку зручно чи доречно озвучувати, коли ти в тотальному, в якомусь такому, знаєте, просторі шоколадному знаходишся і тобі здається, що там нічого, нічого тебе не стосується. Я буквально в, процес, в полі, в процесі читання реальних інформаційних послань в прийнятті і настанов від наших захисників, захисників небесних, від наших кураторів, від наших хранителів, від родових систем і землі, і неба. І як рупор, як голос душі, як голос інтуїта намагаюся доносити до людей і епістолярно, і через трансляцію відео, різні різні важливі, часові, просторові, Речі і інформація, яка потрібна для еволюції, нашої, нашої спільної з вами колективної душі зараз. Тому дорогенькі кількість могил в цьому світі зараз залежить від нас з вами. Якщо ми вбираємо, беремо на себе відповідальність, ну, як мінімум, за свою долю, просто за свою долю, не за якісь іще за своє, за своє життя, за свою реальність, за всі її аспекти цієї реальності і приймаємо рішення полюбовне архівувати усе минуле, відпускати усе мертве, мертве, усе уже завершене, усе історично недоречне. Відпускати, в тому числі, відпускати свої претензії, відпускати свої образи, відпускати свої уявлення про те, як правильно. Відпустити зараз важливо все. І е, ось це наше відпускання з любов'ю дає е, шанс прискоритись миру. Ось. ось такі речі. Друге, що хочу сказати про жовтень. Це місяць, коли ми маємо змогу війти в, е, в потік життя, війти в контакт з, з, з матір'ю Всесвіту, з, з матір'ю з нашою з нашою праматрицею, не технократичною матрицею ілюзії страждань, а з нашою праматричною живою енергією, її по-різному називають шакті, кундаліні, в різних структурах філософських вона має різні аспекти і назви, але це одне й те саме і Зараз матір намагається пробудити, про, про, просто дійсно пробудити серця, серця і свідомості, звичайно, бо серце може бути пробудженим, але його не чує, голос душі не чує свідомість, тоді це теж проблема. Пробудити нашу свідомість, пробудити наші серця більшої кількості своїх дітей, так? ось нас, як, як адептів живого життя. І е, відбувається певна така, знаєте, боротьба е, структури, у яких є активний, живий, зцілений, гармонійний, наповнений любов'ю рівень, рівень відношення до кожної живої істоти, як до сестри чи до брата, та от таке сестринство, людяність. По суті, братерство і сестринство можна колективним словом назвати одним – людяність. проявлена людяність, однакове відношення щодо себе, щодо іншого, то ми не будемо перейматися тим, щоб нам якимось чином щось допомагало через наші певні дії війти в потік істини. От коли ми в людяності, то в потоці істини ми будемо автоматично. І можна сказати, і навпаки теж працює. Якщо ми в потоці істини, в контакті з природою, з елементами, реальності, не в, не в інформаційній блокаді знаходимося, не в залежностях від певних елементалів і пропагандистських якихось думок чи концепцій. От якщо ми в потоці знаходимося, то ми будемо і автоматично людяними. Ось такі от два або-або і, і це така спільна задача зараз. Так от, відбувається в місяці жовтні в буквальному сенсі така битва, битва, битва жіночих енергій, я навіть так це назву, тому що по-любому світло переможе, це, це однозначно і тут… Це така, відразу можу сказати, чим все це закінчиться, але питання тільки ціни. Да? От ціни і як, якою ціною, і які втрати понесе, по суті, планета. Тому що живе життя завжди перемагає і це безумовний закон, це аксіома. Тобто технократична матриця ілюзій, вона, вона не має ніяких шансів на... На, на те, щоб зберегтися в статичній формі своїй, яку, по суті, технократична ілюзія захищає. Намагається захистити свої старі, старі форми, старі формули. А ця архівація старих концепцій, старих форм відбувається дуже швидким, швидким чином. Бо змінилася епоха, і еволюціонувати людство по старих законах, воно просто вже, ну, по суті, не здатне. Кожен із нас опиниться по тих вібраціях душі, які проявляємо ми через свою індивідуальність, в просторі собі подібних. Тобто зараз планета просіює кожного, кожну, кожну істоту крізь таке тонке сито, Переходу, трансформації, перенародження, переродження. І ми групуємося спільнотами. Ми потрапляємо і в ті місця, де є ресурси саме для нашої еволюції. Це в тому числі просторові місця відбуваються. Переїзди, переміщення і так далі. І ми починаємо бути оточені саме тими, людьми, з якими в нас найбільша кількість спільних цінностей. Ось. Тому не треба нічого боятися, дуже важливо бути в центрованому статусі своєї такої внутрішньої, внутрішньої вселенни, да, внутрішнього світу, внутрішнього всесвіту. Бути центрованими, бути в центрі і уваги, і всіх причин, і усіх рішень, і е, тоді буде вдаватися в кожній маленькій битві е, перемагати істині і рухатися маленькими цими від битви до битви, внутрішньої, в мій має на увазі, е, до е, кінцевої перемоги. Але ось цей місяць, як ніколи, він проявляє конкуренцію, е, зіштовхує людей, Вірами, правдами, лоб, лобами, лобами, да, от своїми чолами, мненнями, думками, всякими різними доказовими базами, опроверженнями і так далі. І відбувається така... На стиках зустрічі цих концепцій відбувається взривна реакція, так? таки, вибухова реакція відбувається. Тому саме від нас з вами залежить потужність цих вибухів і максимальний апогей цих вибуховостей. Чим більше ми робимо внутрішні роботи, тим менше потреби залишається у планети нам демонструвати зовнішніми подіями, цю необхідність. Тому давайте будемо вибухати все ж таки в своїх практиках, зустрічатися зі своїм подавленим гнівом, зі своїми цими конкуренціями, вірами в якісь е, певні види боротьби чи альтернатив, альтернативні всякі різні сценарії в особистій практиці. Я завжди запрошую до особистої практики кожного, Зараз кожну людину, кожну жінку, кожного чоловіка через технологію кундаліні-йоги запрошую, бо це, це той інструмент, яким володію, яким зцілюю людей і ділюся ним, і вам того самого бажаю до цього ефіру. Долучаю посилання, тому зверніть на них увагу на ці інструменти, на ці комунікатори, на ці відкриті, закриті, різні, різні простори, де лежить маса, просто величезна кількість дуже потужних технік, які здатні покращити енергетичний статус вашої свідомості і в, привести особистість, яка, ну, неважливо, практикували ви роками, не практикували, ви прямо сьогодні прийняли це рішення, тому що зараз прокинутись, пробудитися і війти в зв'язок з душею можна в будь-яку мить. Не потрібно себе зажимати в якісь, знаєте, якісь такі кордони. Ну я не достоїна чи не того, щоб... Ну отак що, я сяду і за один раз, і, і, і, і стану цілісним, і стану просвітленим чи стану пробудженим, і, і вже мені нічого за це не буде? Нічого не надумайте собі від голови. Буде як буде, але ви хоч почніть. Ось в чому справа. Не бійтеся почати, і не відштовхуйте від себе ось ці такі запрошення, ось ці такі заклики. Ось, з вас не обути, так як кажуть, від одного досвіду чи певного якогось шляху досвіду. Ви нічого не втратите, ви тільки, ви тільки переконаєтеся, наскільки інструментарій ефективний для вас, і ви перестанете. Відкидати весь щасті запити. Якщо ви спробували так, і переконалися, це ефективна для вас технологія, для пробудження душі, роботи над своєю енергією чи ні, і, і все, ви приймаєте рішення, ви кажете всередині себе так чи ні. І далі поле від вас відчепиться, так? От, так скажімо. А поки не прийнято рішення, відбувається таке ніби як нав'язливе доганяння весь час і запрошення, запрошення, запрошення. Почуй іще дещо, зроби дещо для своєї еволюції. Тому я всім і кожному раджу спробувати отримувати персональний досвід і після цього тільки переконуватися через рішення, що вам робити далі. І рухатися далі. Ось, тому, любі друзі, листопад місяць не буде запитувати у кожного з нас, чи готові ми до глибоких е, трансформацій і рухатися далі, тому що це буде місяць е, вітру і потоку, місяць, коли несе вже в нову вібраційну хвилю е, кожну, кожну, кожну істоту, яка є частиною цілого, в е, дуже доленосні алгоритми, контініумні сценарії. І це означає те, що чим менше ми собі позалишали кармічно обтяжливих програм і сценаріїв, тим нам буде простіше і легше включитися в цей потік через, через вдачу, через, через, знаєте, таку, ну, полюбовну взаємодію, через ре ефективну результативність, а не е таку, ну, добре, неси мене потік, я така собі бідося, терпіла, чи буде як буде і так далі. Я, я спонукаю вас до того, щоб ви все, все ж таки по максимуму, по максимуму через зрілість і е дорослу позицію, дорослу свідомість е Перебиралися, перебиралися на інший берег цієї нашої от реальності, яку можна назвати буремними часами, і, і вбачали на, на цьому новому березі а, ті нові можливості, які насправді а, відкриваються як горизонти. Тому що, коли одні двері закриваються, завжди від, вже відкритими являються наступні і... Ми поки стоїмо і плачемо по тим, які закриваються чи закрилися, ми, ми втрачаємо е, час і, і шанс так, е, гармонійно війти в нові, в нові коридори щасливої долі. Я вам цього бажаю. Ми всі з вами входимо в нові коридори е, щасливої долі в листопаді місяці. Давайте переживемо всі ці непрості часи достойно. І о, з мінімальними втратами, так? ще раз повторюсь, місяць, жовтень – це або архівація, або могильник. Тому нехай буде це архівація через особисту практику. Якщо у вас виникають питання, з чого почати, яку практику собі вибрати, долучайтеся до наших комунікаторів, заходьте в відкрите поле чатів «Тут живе життя», приходьте в проєкт багатовимірного розвитку «People», де працюють куратори, ментори, даючи підказки. Заходьте в якісь, якісь інші простори, долучайтеся до тих, хто імпонує вам на рівні Ваших цінностей, хто вам, ну, буду казати так, банально, подобається, хто вам відгукується, чи вібрація голосу, чи життєвого шляху, вами одобряється, так, чи приймається, чи, якщо ви навіть скажете собі так, я хочу бути схожим там на, цього, на цю людину чи на цю, чи це динаміка руху якоїсь особистості мені близька, то дивіться на ці просторові спільноти і в них, в них залишайтеся, щоб бачити своїх. Ось. Тому, коли ми самі вирішуємо, ким являємося і яка спільнота нам підходить, то це теж рішення. І простору життя не буде потреби нас штовхати, пхати, заставляти, так, як якихось овечок, погонщик такий по полю гонить і доводиться ще переконати батогом, що травичка зеленіша ось там на пагорбі і треба трішки пробігтися вгору. Але <с -2> тій овечці не завжди в це віриться їй здається, що її на, насправді наказують. Давайте будемо самі для себе вчителями, майстрами і о, тими стимулами, які, о, які, які приймають рішення, які підганяють, які біжать, які знають, куди живуть і які о, беруть на себе відповідальність за цю таку планетарну співтворчість. Дуже непросто приймати собі такий статус миротворця, творця, людини, яка має вибір, коли знаходишся в небезпечних умовах, коли є якась дуже Непроста ситуація, кризова точка болю, так? але все одно я вам хочу сказати, навіть через вольове рішення все одно заставляйте себе сідати в практику, тому що це ваш шанс. В яких би ви умовах зараз не опинилися, де б ви не були? Хоч в чулані, хоч в темниці, хоч в укритті, хоч на полі бою, хоч в поїзді, хоч в хоромах. Де б ви не застукали себе в своєму стражданні, сідайте в практику і, і буде нам усім з вами разом щастя, колективне щастя, ціною персонального щастя кожної душі. Удачі, до зустрічі на наступних ефірах, діліться цим ефіром. Якщо ви вбачаєте в цьому цінність, я вам дякую за це. Бувайте.